În ciuda robiei sale, sclavii moderni sunt conviști că sunt buni cetățeni. Iluzia de a avea opțiuni și liberă determinare este alimentată de dreptul la vot și alegere a celor ce îi vor conduce. Când vine vorba de natura societății în care vrem să trăim, Credeți că este vreo diferență fundamentală între proiectele societății în care veți trăi atunci când trebuie să alegeți între partidele din Franța, între Democrați și Republicani în America, între laburiști și conservatori în Regatul Unit? În fapt nu există o opoziție reală, căci partidele politice dominante sunt într-un total acord în ceea ce privește esențialul: conservarea societății de piață existente. Nu există partide politice susceptibile de a accedea la putere care să pună în discuție doma societății de piață, iar aceste partide dominante cu complicitatea mass media monopolizează scena politică. Ei se ceartă pe detalii fără importanță în timp ce tot restul rămâne neschimbat. În fapt, ei își dispută scaunele și funcțiile oferite de către sistemul parlamentar de piață. Aceste certuri penibile sunt difuzate pe toate canalele media în scopul de a distrage atenția de la adevărata dezbatere asupra alegerii societății în care dorim să trăim. Superficialitatea și trivialitățile eclipsează profunzimea înfruntărilor de idei. Toate astea nu se asemănă nici pe departe cu democrația. Democrația reală se definește, înainte de toate, prin participarea masivă a cetățenilor la gestionarea treburilor cetății. Ea este directă și participativă. Ea își găsește specia cea mai autentică în adunarea populară și în dialogul permanent asupra organizării vieții în comun. Forma reprezentativă și parlamentară, care uzurpă numele de democrație, limitează puterea cetățenilor la simplul drept de vot. Adică la nimic. Decizia alegerii între gri deschis și gri închis nu reprezintă o reveritabilă alegere. Scaunele parlamentare sunt ocupate în imensă lor majoritate de către clasa economică dominantă, fie ea de dreapta sau pe tinsa stângă social-democrată. Puterea nu trebuie cucerită, ci distrusă. Ea este tiranică prin natura sa, fie că este exercitată de un rege, de un dictator sau de un președinte ales. Sigura diferență în cazul democrației parlamentare este că sclavilor le este creată iluzia că își aleg ei înșiși stăpânul pe care îl vor servi. Votul a făcut din ei complice ai tiranii care îi oprimă. Ei sunt sclavi nu din cauza că există stăpânii, ci există stăpâni pentru că ei au ales să rămână sclavi.